No niin, tässä on nyt sitten Novisarin varsinainen kävelykatu Smajovina Täällähän on tänään aika paljon väkeä liikkeelläkin tälläin Tiistai-iltana Elin kun tultiin maanantaina tässä oli tosi hiljaista Ja maanantaina yleensä onkin hiljaisempiä päiviä, mutta näköjään täällä on tiistaina jo paljon eloa Ollaan nyt siis menossa jo toiselle illalliselle. Eilen, eilen käytiin yhdessä semmosessa ravintolossa, joka tarjoaa voivodinalaista perinnön ruokaa. Ja nyt ajateltiin mennä ihan hampurilaiselle. Semmoisen hampurilaispaikkaa, jota Kehuttu jopa serbian parhaaksi ja siellä tarjoellaan sekä semmosia meidän tuntemia länkkäri amerikkalaistyylisiä hampurilaisia että sitten erilaisia serbialaisia hampurilaisia eli rieskavitsoja Ja erikoisuuksia. Valitettavasti heillä on yleensä ne erikoisuudet tarjolla viikonloppusin. Et en tiedä sanoa maistaa mitään kovin eksoottista välttämättä, mutta Käydään katsomassa, että onko se maineen arvoneet jopa siis Belgradista asti. Ihmiset käy siellä syömässä ja sanoo, että se on paras. Paras hampurilaispaikka täällä on nyt. Nyt on serbian toiseksi suuri kaupunki, 250 000 asukasta. Tämä on aika pieni tämä keskustalue kuitenkin, varsin vanha, vanha kaupunki ja ehkä vähän turistinenkin tämä pääkävelykatu täällä. Ihan kiva kuitenkin. Itse asiassa ihan varmoja, että onko se hampurilaispaikka täällä, mihin me ollaan nyt kävelemässä. Koska sillä on kaksi osoitetta ja toinen on luultavasti, että me vanha. Me tiedetään, että me ollaan nähty se paikka jo tuossa Niekoselvan varrella Mutta Suunnilleen puolet nettisivuista antaa osoitteeksi tämän kujan niitä. Me käydään katsomassa, että jos niillä onkin, kaksi ravintolaa, me halutaan nähdä se ensin sitten jos täällä ei ole, niin me mennään siihen toiseen, minkä me tiedetään varmuudella olevan olemassa, Koska se voi olla, että se on muuttanut Tälläkin näyttää tosi pimeältä Todennäköisesti se ei ole täällä Mikäs täällä lukee? Aha, taidekalleria Joo, kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että se on muuttanut sinne muuttanut sinne Niekosevalle, eli se ei ole sitten tällä kävelykadulla, mutta ei ole pitkäkään matkaa. Joo, siis, Serbiassahan on jos tänne tulee ensimmäistä kertaa ja menee syömään johonkin yhtään turistisempaan ravintolaan, tai vaikka paikalliseenkin, ne niin on ne tietyt ruoat, jotka toistuu Toistuu aina, että Lieskavitsa on yksi niistä, tämä hampurilainen. Sitten on esimerkiksi Karatsortseva snitsla. Tällainen rullattu hänen kuin viinileike. Ja on erilaisia makkaroita. Mutta ne on ne, mitä saa oikeastaan kaikkialta. Ja sitten tietenkin tsevapsitsit, eli pienet jauhelihatikut. Mutta täällä on kuitenkin eri alueella ihan omat keittiönsä. Ja Voivodinan alue, jossa siis Novi Saad myös on, on erityisen rikas sen takia, että täällä on Täällä on vuosisatojen varrella ihmisiä muuttanut eri puolilta maailmaa tänne Täällä on ollut italialaisia ja katalaaneja ja tietenkin itävaltalaisia ja unkarilaisia Se unkarilainen keittiö on ehkä leimallisin täällä semmoinen, mikä usein näkyy Näkyy eniten ruokalistoilla ruokavaliossa, ja ruokavaliossa semmonen niinku runsas paprikan käyttö, joka taas sitten esimerkiksi pelkääreistä etelään ei oo ollenkaan niin suosittu. Mutta täällä on tosi laajasti siis semmosia niinku omia alueelle tyypillisiä pastoja ja muita. Kirjoitan niistä erikseen blogin puolelle jutun ja näytän sitten mitä kaikkea ollaan syöty ja kerron, kerron vähän tarkemmin niistä. Annan vähän esimerkkejä siitä, että mitkä, mitkä ruuat tulee miltäkin suunnalta ja mitä täällä kannattaa maistella. Kävelään takaisin tänne, mistä lähdettiinkin. Tässä on taas tää kirkko Katolainen kirkko, jonka nimeä en muistanut vieläkään tarkistaa Mä lupasin silloin, tultiin tuolta Roototiaasemalta eilen Niin sanoin, että en muista kirkon nimeä Mutta tähän mä muistanut muistanu vieläkään jottoa Laitetaan se johonkin ylös Sitten on helpompi pitää suunnistaa Kävellään täältä kirkon itse asiassa tänne, kun lähtee tänne kadulla, jonka nimi on Joko se on sama mitä me tultiin rautatieasemalta. Eli jos täältä lähtee kävelle, kävellen asemalle, niin tästä vaan lähtee suunnistaan niin koko lailla suoraa semmoinen. Reilut kaksi kilometriä. Tämä oli muuten 2,2 kilometriä se matka, mutta katoinkon me käveltiin, niin 2,4 kilometriä meillä tuli, joka johtui siitä, kun me jätimme sinne työmaa väärälle puolelle jouduttiin kertaa pidempi reitti. No niin, tämä on nyt sitten Miekoseva, joka on myöskin käynyt on junalta tullessa valosalla. Kuvasin tätä samaa, samaa kanunpätkää toiseen suuntaan. No niin. Tää ei meidän hostellilta käytännössä niinku kahden minuutin kävelymatkan päässä, mutta tästä tuli nyt sitten tämmönen kahdeksan minuutin kävelymatka kun mentiin vähän käytiin kurkkaamassa ja toissa, mutta se oli hyvä tehdä pieni kävely ennen kuin mennään syömään. Ei tullut pitkä matka kuitenkaan tässä muuten Sarajevski Se vapi joka tarjoaks tässä on useampia, useampia ravintoloita, tosiaan kuvasin nääkin silloin aikaisemmin tultiin. Tuossa on toi, mikä mistä kerroin silloin tullessa, oli tää paikka eli siis Palacin karnitsa. Ja sitten tässä on sitten tämä ampurilaispaikka. Tos onpa onpas siellä hiljaisen näköistä. Mennään katsomaan minä katsomaan. No niin, on siis se toster, joka on sanottu, että tää on paras vikaruokapaikka niin sanotusti täällä. Ja siis. Ja, ja sitten, että tosiaan tullaan muualtakin. Ja on no, illuttu parhaaksi. Jotkut arvostelit on sanonut että, että on parasta, mitä on missään syönyt, että katsotaan. Palveluut tähän mennessä on niin mielettömän hyvää, että, että mutta, jos ruokaa on edes keskentä, niin on erittäin tyytyväinen. Tässä on nyt sitten nämä riestovit. Eli nämä serbialaiset kampannilaiset. Ja sitten kulkeritasto on tällainen niin amerikkalaisen yli. Jos tulet tänne käymään täältä löytyy muuten englanninkieliset menut kanssa, että ei tarvitse osata Serpiä, mutta ta, sen verran vinkkinä, että täällä on, niinku, on, on tämä niinku normaalikokoneen, sitten on isompi jättikokonen, mutta sitten Mut sit tämä premium on se, mitä on suositeltu. Me otettiin Maksaa parista dinaaria enemmän yleensä nämä hampurilaiset tuolla premium, eli siinä on tällainen dry-aged viimi. Eli otettiin toi laadukkaampi. 200 dinaaria on täällä aika saada itse asiassa. semmoinen Sellainen eurosyky. Ja lisää hinta Mutta määrittiin nyt kuitenkin tällainen, että... Ja vaikka tuotein MS-pikaruolelle, niin kun tämä on laatuversio kuitenkin, niin otetaan sitten paras mahdollinen vaihtoehto. Oltiin mietittyä ensin mennä sellaiseen yhteen, joka on vähän painain mutta muutettiin mielempä pois sieltä ja löytyy kuitenkin sellaista, mitä oltaisiin haluttuun. Ja, ja, ja vähän liian pöllistä ei puhutti sinnekin, niin otettiin, että kokeillaan minkälaisia ammurilaisia, että saa Tosiaan vaihtoehtoja, niin täällä on tämä, että jos tullut viikonloppuna, niin on tämä Weekend Special Eli siinä on aina niin kuin, siinä lukee, että, että tarjolla enosta on laultaisiin ja tunnuntaisiin ja pysy tarjoilijalta Eli se on aina eri Vihreä hampurelainen eri liikonloppuja, kun katselin aikaisempia kuvia, mitä on ollut, niin se on esimerkiksi sen, kun vihreä hampurelainen, jossa sen säntylä on rei, niin en tiedä mille se on lärjätty, mutta semmonen näytti joskus olleen, ja aina jotain sosiaalisia erikoisuuksia liikonloppuuna niin kannattaa tulla, jos on mahdollisuus. Mulla on nyt vaan maanantaista torstaihin täällä no lisädissään ei, ei päästänyt sitten testaamaan niitä, mutta mitä me sitten otettiin, niin me otettiin tuo on, siinä on uh, rie ja sitten myös majoneesia. sitten me otettiin uh, teetaan ja eli siinä on uh, savustettua savupaprikaa tulista, ja sitten ja sitten jalapenoja. ja sitten jalapeno, ja sitten ja majoneesia. ja en niin mielestäni pystyt että miten me näistä vaihtoehdoista? niin Tarjoni ehdotti meille semmoista, että ottakaa niinku eri, eri hampuolenlaiset ja hän voi puolittaa ne valmiiksi, kun voidaan mitkä sellaiset puolet, jos kelpoitti ratkaisua. Ei ole missään muualla laita sen törmällö, että olisi tarjota automaattisesti, että voi valita. Ja sitten, jos tulisessa on vielä kolme eri vaihtoehtoa, niin siinä on niin kuin nämä kuin lämpötulinen ja sitten sanen, Keskiturinen ja sitten tositurinen versio. Me otettiin nyt vaan se medium, että tiedäste kuinka turinen se Sitten kun tilataan erikseen, niin me otettiin nyt sitten noin uh, raskikset, jammer, raskikkeelle. Ja niin siellä on moni Sitten kysyttiin, että kannattaisiko meidän ottaa niin kahta eri. Kahta eri versio on jo hyvä isoja, niin se sanoi, että se on valtava mukaan. Jos servi tarjoilija sanoo, että se on valtava, niin, niin uskotaan siihen, koska yleensä se, mikä täällä on normaalia, kun se on on idea, jossa ikinä saadaan loppuun, joten niin tarjoilijan mukaan se on jo valtavaa. Sitten riittää kahdelle, niin, niin ei todella vähän tai jota auttaa kummasti nähdään, minkälaiset sieltä tulee. Meillä on myös ja on ja, ja se, että puuntaan, myöskin, myöskin, myöskin, No niin, että ulkomaan omapurulaispaikasta löytyy lähtövää teoreksin pieni Ei ehkä ihan sillä tavalla makkarimeininkiä täällä. Niin ei ole ehkä se tyytymis johonkulua sen kanssa, kun se on tämä oli tämmöinen loistava dimensity, niin minä koistin, ja puut. Tase. Mutta totta, että on juhlista, Eli täältä löytyy, löytyy niin, olutta pulloissa. Ihan hyvä valikoima täältä löytyy niin, paikallisen Ja sitten löytyy Neffe, Turcuellia ja on tietysti. Ja sieltä tulee meidän rullat. Joten nyt katsotaanpa sitä loppuun. Eli tosiaan löytyy ja sitten tosiaan löytyy ja sitten on vaihtoehtoja sitten sitten on tietysti siis kaikki lipsutut, mutta en niitä nyt sitten selitä epä, koska nyt täytyy. No näyttää siltä, että jää joo, kyllä näitä on ihan tarpeeksi, että vaan tässä kuvitella, että nälkä lähtee päästä. Niin, tässä on selkeästi, että sitten tämä tulinen. Se sieltä näkyi ja loppiloppilkostaa. Ja tuolla sitten tämä primensio. Tuli muuten vielä köytää niin, että... Siitä oli tehty tavallaan niin kuin yksittäinen, yksittäinen hampurilainen, ja mä luulen, että meidän pitää itse vaihtaa ne puolikkaat. Mutta olikin jo asetettu meille niin, että meillä on kummallakin oli puolikka molemmista, eikä tahtanut huveta itse niitä säätää että tuosta ja niitä Lappialle. Nyt käydään kippuun. niin, sitten maistetaan toista. Mä itse asiassa jo. Meidän tulinen, että hän riittäisikin, että puhuvat ovat keskitullinen. Selvästi ei yleensä ole tullut kohean tulisia ruoaa. Olen epäilin, että rohkeasti haukkaisin kunnon saa. Ja, ja hetken vastuun saan, kun on jääkipoja. Tuntuuko? Joo. <hys> Ei muuta kuin ääntä kohti, vaan No niin kaikki meni, mutta ei voisi sanoa, ettei piisannutkaan. On aika... ah. Mä voisin syödä tuon viimeisen perunan tuolta vieläpä sen tästä. Mut joo, siis kaikki meni. Paitsi ketchupi meistä, kun. kukkassa siis ihan järjettömän hyvää. Ihan järjettömän hyvää oli nolle että Todellakin on niin vuoden. Ei muuten Tosi tulinen toi keskituulinen reitti Ainakin tällä nyt kun ei aikaa ollut missä päivässä tai muualla syömässä, ruokia En tiedä mitä, mitä niin, sanoisin edes, mutta siis ihan sairaan hyvää Oikeesti ne arviot mitä on sanottu tästä aika eli Paras apuja, mitä on ikinä syönyt, varmaan välttämättä paras itse tulee mieleen, että esimerkiksi Japanissa ihan upeat vieraat Mutta joo, Serbia on vähän ja täytyy sanoa, että kyllä tämä meni varmasti parhaaseen. En tiedä mitä syönyt. Aika monta, aika monta ollaan syöty täällä, sekä niinku si, jenkkityylisiä että serpeilaisia ja loppilaisia. Kytä menee, kärkeä niin aihe mutomasti. Niin en, en jaksa lueta. Muistan, että varmaan siellä ne ampulaiset. No, tässä että nyt on niin tämmöinen, etten jaksa edes puhua. Nyt mä tota, niin, istuin ja sitten nautin, tuota. Meidän viilejä solattelemme ruokkaan, että jaksamme vyörytä. Ja, ja sitten mene, tai ylipäänsä kävelee yhtään minkään. joo, tulisin uudelleen. Nyt tekisi mieli, ehkä me voitaisiin vielä tullakin tänne, ennen kuin Torstaina <tulisit uudelleen> Ei, tuli <tulisit> niin. siis Ei. Niin, niin. se laulaa, niin siis En, mä, en mä tiedä, miten kuvailisin tätä, mut on siis ihan järjittynä raaka-aineet ja kaikkia. On jaksa nyt sulattelen tässä ja sanon, että joo, tulkaa Tasteriin ja sitten luottiin vähän Sampurin eikä muuten ole mikään maksettu mä en ole seinään eihinkin lopulla mitään hävistustakaan, mitä mä nyt teen mä oon muuten näytän, että tässä niin me rukkariilmme piirtiin noita ihmisiä näin kauheessa noita puhua vaan mut me tultiin seitsemän aikaa, mikä on meille tosi tosi poikkeuksellisen aikainen aika me oltiin täällä ylhäällä ja mä oltiin vähän sellaista aijaa, aika kytään Sitten meni niin silleen 15-20 minuuttia, jonka ylläpää paikkaa. En ole paikka. niin pari paikkaa, vaan rahmat on tosi suosittu. Eikä mikään niin teinimeeninkiä, teini vaan sanotaan silloin 3-4 kruksista porukkaa täällä. Niitä ruveta tosiaan kuvailen, että tässä on pismoa sitten. Mutta joo, kun siis se lähti, aikuisia ihmisiä. Tietysti niin kuin hintapasokin on sellainen, että ei täällä ole mikään niin mökkärehintainen. Kallis, mutta, mutta joo, jos arvostaa laavuun purra-laisia No niin, tuntemme nyt sitten enempää Kutattele, itse Tässä on tämmöinen me ostettiin tästä aamiaiseksi meille Voi ostaa kilohinnalla tällaisia pieniä leivonnaisia No niin, sitten seuraavaksi syödään palatshinkkejä lunaksi tässä Tai ehkä Brussiksi ei syödä Eli nämä on näitä täytettyjä, elättyjä. En menty sinne Palatsin josta kerroin aikaisemmalla videolla. Tultiin tänne itse asiassa tämmöiseen äh, pizzariaan, jossa me ollaan käyty. Ekan kerran Ovisanissa ollessa ollessamme kesällä 2017 syötiin näitä ismallin samanlaiset. Nyt on kinkkujuusto, äh, sieli täyte, maistetaan. Tästä näkee miltä palatsinkki näyttää sisäpuolelta tuolla noin täytteet, aika reippaasti siellä tuota juustoakin. Voin sanoa, että epäilen, että tiiäksänkö syödä illallista enää tämän jälkeen, kun tässä oli kaksi näitä, että olis ollut kannattavampi joka.